שלום לכם, חזרנו עכשיו מסיור נפלא בעיר דוד שלושה דורות סבים, הורים, נכדים גם נרתבנו איך נרתבנו? כי נכנסנו לנקבת השילוח שהתנך מספר עליה אנחנו נכנסים למקום שחצבו לפני 2,700 שנה משני הצדדים פלא, איך מצאו בכלל זה את זה נקבת השילוח. המים נשלחים שם אז למה הורי סילואן? זה שיבוש קיים בפי הערבים, אבל גם בערבית אין לו שום הסבר, אין לו תוכן. שילוח זה השם. והתהליכים הלשונים, הנה אני אסביר לך, איזה כבר פה, שקודם כל, במקום שאין בהתחלה, היוונים שכבשו את הארץ, במקום שמואל, אמרו סמואל, במקום שמעון שלנו הם ביטאום סימון, אז במקום שילוח, שילוח. היהודים בהשפעת היוונים לא ביטאו את האות חד כמו שצריך. ואלכן, במקום... שילוח, סילוח, כבר נעשה סילוח, בעוד תהליך אחד, לפני אלפיים שנה בערך יהודים סגרו את המילים בנון, במקום הלאה אמרו להלן, ככה במקום שילוח, סילוח, סילוח, נעשה סילואן, אבל למה להשתמש בשיבוג של מפי זה מקום שלנו, דבר נפלא בארצנו מין אמ"מ עד הטיול שNINGר תבינים בו בזمان זה בו תיתANGO ביר דוד ובנקבת השילוש. ירד <עיר> דוד, <עיר> כל הקולי